Jeg hedder Troels Stælen Jensen, og jeg er koordinator for det her projekt, som hedder Our Fascinating Brain. Vi er, lige før vi skal starte, det bliver super dejligt, og jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig til at høre alle de, de vores keynote speakers og altså vores udenlandske gæster. Men ser også at høre fra vores øh, nye øh, PUD-studerende, som har forskellige former for flash-talks. Øh, så det vil jeg også meget glæde mig til at høre. og jeg glæder mig mest til det, der skal ske på lørdag. Fordi der skal være overstyr for en hel dag. Og dem, der kommer, det er hver en folk, jeg gerne vil høre på. Det glæder jeg mig mest til. Ja, men der er en masse forskellige specifikke emner, som jeg rigtig gerne vil se, og jeg kan jo kun som Københavner blive misundelig på Aarhus, fordi jeg er i stand til at stable sådan et arrangement på benen.